hariyal wena iting onna adath pokalanta genalla thiyenawa godak interesting video ekak iting ada katha karanne oya me wenakata whatsapp group ekak create karala thiyana nan oyaage whatsapp group ekata inna members la adu inna kohomada members la <laughs> wedi karaganne saha oyaage whatsapp group ekak kohomada international market ekata geniyanne kiyala tamai ada api katha karanne iting video ekak balanna kalin oya all gene notification එකට දාලා තියාගන්න. එතකොට තමයි අපි දාන වීඩියෝ එකට. hari aluwane oge issalama karannawone oge langi desktop ekagen pc ekagen ehema naththam mobile phone ekagen owa kamatu web browser ekak open karaganne eka itaraswa menna metena search ekak dennoone whatsapp group you can sri lanka kiyala hari ehema naththam whatsapp group link kiyala hari e widere search so. ekak karana wasse me widere load eno idi passwa thora gannone menna metena ඊට පස්සේ ආ මේ මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක ඇතුලට අරගෙන යනවා. ඉතින් එහෙම අරගෙන ගියාට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන පල්ලෙන් තියෙන ඇඩ් WhatsApp group එකේනක උඩ එකපාරක් ටච් කරන එක. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට කරන්න එනවා. ඉතින් ඒ ෆෝම් එක fill කරන්න තියෙනවා ඔයාගේ WhatsApp group එකේ link වගේ group භාෂාව සහ tag words කරන්න ඕනේ. හිතන්න කෙනෙක් search කරනවා කියලා. search කරන YouTube කියලා. එතකොට ඔයාගේ channel එක එයාට පෙන්නන නම් ඔයා මෙතන tag word එකක් විදිහට YouTube කියන එක දෙන්න ඕනේ. අනිත් විදිහට තමයි මෙතන tag words දාන්නේ. ඒ වගේම ඔයා මෙතන description description part එකක් දාලා පල්ලෙහාින් දින submit කියන button එක ඔබන්න. එතකොට ඔයාගේ group එක මෙන්න මේ website එක ඇතුළට add WhatsApp group එක international market එකට අරගෙන යන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ WhatsApp group වැඩි කරගන්නත් මෙන්න මේ ක්‍රමය හරහා ඉතින් මේ තවත් tips දාලා ගන්න අනිවාර්යෙන් අපේ channel එක subscribe කරන්න ඒ වගේ mitigation බෙල් icon එක click කරලා අපිත් එකතු වෙන්න. එතකොට අපි දාන video ආව ගාවටම ගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට